افغانستانی یا پروگرام ده دا که خاص تا مختلف و برخ و بابارک معلومات ورکی. در قس... قدم نخواست امی آگاهی دهی در بین خانم ها خانم هایی که ویا امی جامعه ما که از آگاهی دهی در بین ازضاد نیست که امی خانم ها هم یکی از بخش مهم از جامعه ما هستند با اینها هم حق، دارن که در بخش تکنولوژی در بخش مخابرات در بخش های مختلف فعالیت داشته باشند و در این بخش ها کار بکنند در موارد مختلفی که ما در یک اداره داخل میشیم خانم ها بسیار کم هستند نظر باقایان در خصوصا در بخش تکنولوژی در بخش آی اونا قسم فکر میشه که این بخش بر خانم ها خوب نیست اونا نمیتونن پیشتر اه اه خوب کار بکننده‌ای بخش و خوب با پیش برنده ای بخش ما تقاضا میکنیم که این امی بخش در افغانستان به پیشرفت کنه برای خانه پیش بره و همچنان هم زمینه زمینه برای خانم ها مساعد شوه زمینه های کاری در بخش های آیسیدی و بخش های مختلفی که هستند برای اون مساعد شوه ما یک قرار داریم تک وومن افغانستان که ما تک وومن امو بخش های تکنولوژیکی را برای خانم هایی که در در این بخش کار میکنه با اونا همکاری میکنیم در بخش های تکنولوژیکی با اونا همکاری میکنیم اونا را به ایرش را تقویت میکنیم و میخواهیم که اونا در ایرش کار بکنن بیاین همراه ما همدست شوند. همراه تمام خانم هایی که در بخش ای سی تی هستن همدست کار بکنن پیشرفت بکنن و با پیش برن مثل کشورهای دیگه ای که در جهان هستن و خانم هایی که در این کار میکنن و پیشرفت میکنن ما این های مختلف داریم برای خانم هایی که در این بخش کار میکنن و موارد مختلف دیگه هست در بخش پالیسی سازی در بخش در بخش های مختلف با خانم ها کمک و همکاری میکنیم همراهشان کار میکنیم این کار است که نهاد ما میکنه و چیزی که ما از وزارت مخابرات و از مظارت مخ... مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تقاضا داریم از خانمای افغانستان از اونا تقاضا دارند چیزی را که تمام از دولت افغانستان متقاضا داریم تقاضا میکنیم که خانمایی که دی بخش کار میکنن بر اونا, اونا هم در باسا های بلند دولتی در بخش های آیسیتی در بخش های تکنولوژی جای داده شود اونا هم در بخش های تکنولوژی کار بکنند بپیش پیش برند به مقام های بلند برسن. و همچنان بر از اونها یک بخش, بخش های ایتی بخش های تکنولوژیکی بر از اونها مسعون تر شوند قسم که بر آقایان مسعون کار میکنند با پیش میرند خدمت میکنند با کشور خود. اما قسم خانما میخواین که کار بکنند خدمت بکنند با پیش برند در این بخش در قدم اول ما از لیمه جان واقعا سپاسگزاری می کنم که موضوعات بسیار مهم و مشکلاتی که خانم ها داشتن ایراد را یاد کردن ما برشان تعوت می که در پالو هستیم و از خانم لیما و از دیگر خانم های عزیزی که همچه اقدامات می ما حمایتشان می کنیم محترم آموزش کلید اصلی پاسخ دهی با مشکلات فقر برابری جنسیتی و صحت است نقش زن و خانواده با پیشرفت تکنولوژی ارتقا یافته است. مثال خوبی آن در بخش دختران ربادساز کشور در سطح بین‌المللی و حضور بیسابقه زنان و دختران در سکتور مخابرات و تکنولوژی است. خوشبختانه دولت افغانستان با درک این حصل توجه خاصی به آموزش دختران و زنان با استفاده از تکنولوژی داشته است. تجهیز مکاتب دخترانه به لپ تاپ و پایین آوردن نرخ اینترنت و زمینه سازی برای تحصیل و آموزش دختران و زنان به تکنولوژی معلوماتی از جمله این اقدامات می باشد. برای افغانستان در شرایط کنونی تکنولوژی معلوماتی یک نیاز و یک عامل بالقوه در مبارزه خاطر محو فساد، تامین امنیت، پرداختن با نیازهای مردم در وقت کم و با شفافیت بیشتر می باشد. از آنجایی که هدف عمده تکنولوژی توسعه سطح کیفیت زندگی و خدمات رسانی بهتر به شهروندان است، لازم است تا دولت چارچوب حقوقی، پالیسی استراتژی و زیربنای درست را برای آموزش و کاهش چالش‌ها و موانی فوق روی دست گیرد. تا شاهید حضور بیشتر و محصر زنان در حکومتداری الیکترونیک باشیم. گارز نای سی تی یا هم روز جهانی زنا در مخابرات و تکنولوژی یک ابتکار جهانی است که از طرف اتحادیه مخابرات تکنولوژی در تمام جهان، یک سرش از شهرش قشور دنیا همه ساله برگزار میشه که خوشبختانه گزارت مخابرات تکنولوژی افانستان تیم جدیدی که در وزارت حضور پیدا کردند بر حوالین بار در افغانستان خواستند مشارکت زنا در سکتور مخابرات و تکنولوژی را پر رنگتر بسازند و دلیل یا عدم نبود خانمه را در این سکتور مشخص بسازند تا باش این چالش حل شود این برنامه یک برنامه مقدماتی خاطر مشارکت زنا در سکتور مخابرات و تکنولوژی است و حضور شما وزارت مخابرات و تکنولوژی را مصمممتر برزی می سازن که مشارکت از حضور زنا در سکتور مخابرات و تکنولوژی آغاز میشه. در حدم حضور شما یک برنامه برنامه شکل تشریفاتی را برخود می گرف ولی خوشبختانه با حضور تک تک از خانمایی که هنج اشتراک کردن از بخش تکنولوژی از بخش مخابراتی حضورشان نخششان، بلاخره اشتراکشان و در اخیر تا امرجه تا نقطه ای که منایس رهبر یا لیدر از این سکتر خواهد بودن هی برنامه یک جلسه مقدماتی برای موضوعات است مشارکت زنا در مخابرات و تکنولوژی مخابرات در کل در دنیا نمه است مخصوصا در افغانستان افغانستان تقریبا کشور است که هجده سال میشه که مخابرات تکنولوژی در تولد است از بود تاولد تا به امروز مخابرات و تکنولوژی و تکنولوژی معلوماتی با مشکلات زیادی دچار شده. که مشکلات ما منعیس شهرونده یادی افغانستان شایدش بودیم که گذشته و درگذار بوده. وله هی بار وزارت مخابرات تکنولوژی مسممتر از قبل با تیم رهبری جدید صدد مشارکت هرچی بیشتر زنا در برنامه های ملی است. ما شاید شستیم. برژه دیژیتل کاسای افغانستان که زیادترین استفه که او تشکیل خواهد داد خانمه هستند. حکومتداری الکترونیکی در افغانستان. ده ها مواردی را که تیم جدید بردست گرفته و تا سال 2023 برنامه تکمیل خواهد شد. در جهان سروی که صورت گرفته تقریبا ما تا سال 2023 یک میلیون نفر از بخش کم بود داریم. که سعی کی فیلد میخانن میخوانن میخواهند علاقه دارن یک چیلنجی که ما از پشت زمینه میخایم به یہ است که به هیچ وجبی، به چالش بیکاری مواجه نمیشه وزارت مخابرات تکنولوژی بازم مصمم تر است قبل برنامه‌ای مشخص روی دست گرفته تا که بتونه خانما را در این سکتور دعوت کنه هی برنامه و همچون مثل زی برنامه ای که دائر میشه نمایندگی عزی می کند که ما خانمه را در سکتور ایسی داریم مطمئن هستم تیم ربات سازای افغانستان کلتان تان کل کسایی که اینجا هستند در ذهن خود دارند تیم ربات سازای افغانستان هراد ولیت است که زیادترین ارقام خودسوزی و خودکشی در ایش وجود دارد زیادترین ارقام اسید باشی در ایش وجود دارند ولی خوشبختانه، امو خانمای محکوم یا محروم از یک طبقه شهرینی، از یک طبقه بسیار دوردست یک کشور جهان سیوم می و دنیا را به این متقد می که تکنولوژی مدرن در افغانستان وجود دارد. و ما می توانیم خانمای افغانستان می تکنولوژی مدرن در این زمینه تطبیق کنن، ایجاد کنن، انکاس بتن. امروز روز تصمیم، روز تجلیل و روز تحاد است. روز تجلیل از روز خانمایی که در قسمت مشارکت زنا در ای سی تی سکتر بوده، روز تحاد خانمایی که می این در ای باقی بانند روز تصمیم،, تصمیم بر اهداف و برنامه بزرگتر که از مرجع از این یک نقطه مشترک که ما و شما را جمع کرده آغاز میشه. در دی, دی ستیج سه محصول دی دی ای سی تی بخش زون طول خواهند تشویقه او د دوی د لپاره چې سمره امکانات وي خصوصاً زموږ جللتمه بري جمهور هر وخت غواړي چې قند د لپاره امکانات برابر کړي نو د دې स्टेज نه اعلان کوم چې هاغه قند چې نوی طرح لري یا غواړي چې په دې اي سي ټي برخه کې خدماتو کې او هر نو امکانات واړي په هيثه مسول او د امکانات برابر وو تر اوسه پدې برخه کې د و برخه کې د خزو دی ښه ده او 200 یو ته خوندې چې د مخابراتو وزارت په چوکಾಟ کې کار کوي 201 یو او د دې سره د ټول د اي سي ټي په سکتور کې 2312 ته خوندې دوی خدمات خپل خپل اڑوند یا تخنیکی وظیفه وکوي چې په نورو د مخابراتو پښکې دی چې د معلوماتي ټکنالوژي برخې دی او څو په دې سکتور کې مسروب دي خصوصا هندسخندشته ته کوم چې شو په ويديو کې و خدا لای چې دوی په خصوصو سکتور کې ته همدغه د اسټیپ سکتور کې کار کوي اسان خدمت اداره نوې موجه اداره کوله چې مخکې دي داري مسولومه او تقریبا ترلس پورې متخصص خوانده په دې برخې کار کوي او ځل در سره که کوي پر اطلون کې کې زیاته ونده چې د اسان خدمت اداره نور ولات غزيګی قابلیت پینځمره کېږي کی زیاته ونده به تخوین دی پکې پکې وي دا بس نه یعنی په سکتور کې کډ دولت او مونږ یو نور تشویقی برنامه ولرو خصوصا د زیرفیت سازی برنامه ولرو او خزو د لپاره د کار زمينه برابر سکتور دیر پاسانه سرکه کی او کوو خو سیسکتور ته توجه کوو ډیر پاسانه سره کول شي خو انده په دې برخه کې او خ رول ونه بوي ډیجیټل کاسې ته مخ کې لیدای اشاره او کاسا وس نوي یو پروژه شروع کو ټول کارونه اخلاص شوی دي هغه پرسونل هم استعمال شوی دي د جون مشنه شروع کیږي پدې کې خوند لپاره د ظرفیت سازی خصوصا تجارت منظر او خوند چې غواړي چې تجارت وکړي په دې برخه کې ډېره فرصت کانات په نظر کې نیولې او ان شاء الله د ډیجیټل کاسینابو ته ستور چې څومره نمګړتیا وی لري د ټول پروکټ نه شي موږ یو نو یو برنامه شروع کړې په د نیکسا یا دغه د انټرنیټ ایکسچینج کنټرول د دولت په واسطه راشي د دې کارونه ډېر مخکې لاړ د بو او کو نې دوه ټولې مې خاور دلت ناست چې دا د مسولیت او د باید مالیکی کله دا برنامه چا ملي را شو هغه د انټرنیټ کنټرول ټول د دولت په لاس کې نو بیا به هغه څوک چې مشکلات سره ول کوي او هغه څوک چې سایبریک کرایم کوي جرمونه کوي او هم د دې په څنګ کې ورسره یو د فرانسې لپنوم باندې د کڅوک جرمونه هغه بیا پیدا کويږي نو دا ټول کارونه چې ضرورت و غمو شروع د انشالله د سربغه شي یو خزيره دغه د دې وخت کې د اپن اکسس پالیسی شولہ تسویب شولہ نو د اټرایډر له خلانو د دې وخت شخصی څلورو شخصي کمپنی ته د جوازونه شو چې دوی به په دراتون کې کالونه کې د دو تر 330 تر تر 330 شلنه تر 300 میلون ډالر کوي پدری که خیلی دوی دا کمپانیانو دا سراغ جوانه کرده، چه کاری زمینه برا ورته. یو خصوصا غوښنده چې غواړي سرمه گذری وکړي داسې ټیپ سکتور کې دوی د پاره باید هغه امکانات چې لازم دي ټول زمو مسلې ته دوی کولای شي خپل را راوړي چې د دوی سره هم کاری وکړي او موږ یې ملاتړ کوو هر لحاظ پاندې چې سرمایه گذری کوي په داسې ټیپ برخه کې کوي د تحصیلات عالی وزارت او د خزو چارو وزارت ریاستونه زمو ته خوند پلاس دی او همداسه بو پرایویت سیکتور کې د ټیک او شبانه شو حکومتي خبرې وکړل تشویق ورته چې خزې کول شي په دې سیکتور کې ډیر شکل باندې تجارت وکی نن ورځ به انشالله شاء ده مونږ د خزو چارو محترم وزیر سره یو تفاهم نامې کو چې مونږ یو د دې وزارت لپاره چې مونږ یو نوې برنامه شروع کړې په نوم د جی آر پی یا ګورنمنت ریسورس پلانینګ نودا تفاهمه جدیدی پرامزه کو چې لمرنه حق مو په غاته وزارتونه چې لمرته که کې هغه دوی ته ور کړی دي او د دې سره بو ظرفیت سازی کې ډیر زیات هم کوي ورسره حکومت ټکنالوژي نور څه وسایل چي دي د امبایت وزارت له خوا نو ورته مهاکله شي په کې زوایم ژوندې دی د افغانستان مرمنه زنده‌باد زنان غوړه افغانستان یش آسان خاتونور افغانستان شکر